В укритті на Азовсталі, де з 2 березня по 1 травня ховалась пані Еліна разом із родиною, було 56 людей. З них 14 діти, розповідає жінка. Звідти їх виводили військові. Ми йшли, нас вели. І троє, і чотири військових, які йшли вперед і розчищали дорогу, і визривали ці розтяжки. Повели нас по комбінату. Ми навіть не представляли, що в такому жоркому стані комбінат. Он был просто. Я, ну вот знаете, как в фильмах во, военных, военных автобус. В фильмах показывают поле боя. Нет, это намного хуже. Це намного хуже, тому що все, що було металоконструкції, здання, це все рухнуло, це все торчали стекла, ось так, із землі. Цей метал, нерозорвавшіся снаряди, розорвавшіся снаряди, куски металу, це, це ужас. Каже, вивезти всіх російські віскові не дозволили. Сторона, яка була за комбінатом, вони не дозволили а або параци ми стояли на нас воєнний кадавиві, і ми стояли, слушали їх переговори у воєнну наших воєнних у додутраці. І они говорять: виводіть своїх 11 карандашей. За словами жінки, після того як їх вивели з Азовсталі, російські військові повезли людей до села Безименого, де був облаштований фільтраційний табір. Нас выводили по одному, заводили в палатке сначала личный досмотр, потом опросы, допросы. Все это снималось на камеру, все это записывалось, все это нами подписывалось. Ну и вот даже когда вот даже вот отношения, да, прошли люди фильтрацию. Отпустите их. Пусть они лягут, куда-нибудь сядут на ту же траву, посмотрят на небо. Нет, мы просидели до. В 11 часов мы просидели в автобусе. То есть фильтрация и под конвоем в автобус. В туалет. Группу собирают под конвоем в туалет. Кто-то пытался из военных вести себя корректно, кто-то некорректно. Кто-то говорил, нашлись это ООН, освободители, сраные. Кто-то, кто как. Також жінка розповіла, що їм неодноразово пропонували евакуюватись до Росії. «Воєнні пропонували, священники пропонували, кажуть, не їжджайте в Україну, тому що ви їдете в війну. Ну, а ми, ми, ми не бачимо в житті ні в Україні». За словами пані Еліни, останнє, що пам'ятає прирідний Маріуполь – це руїни. «Ми бачили тільки з далека, просто все чорне. Все чорне, все дома. Мы видели разрушенные дома, которые просто вот так вот как карточные коробочки всі поскладывались. Это очень страшно. Наш наш цветущий красивый город превратили в груду мусора и головешки жжённые. Новина на Суспільному, Запоріжжя.